ويقول السيد الوزير يقول انا رح أتحقق هذا هذا الكلام مو صحيح هذا مو صحيح رحت هم سياده الوزير ليش هيك؟ والله كنا معلمين اخواني هذا السبب جاي ينهار قطاع التعليم يعني وإحنا يعني جلسنا مع اساتذه فضلاء اكو طرق للتدريس ثانيا بعدين هذا المنظومه العلميه الان يعني جاءت تنهار اخواني ترى المناهج يا سياده الوزير يا مجلس النواب اخاف ما عندكم اطفال صغار، عمي ترى هذه المناهج تطوها للاولاد، وزعونها للاولاد، المقررات بالمنهج مواد صعبه اكثر من واكبر من طاقه الطفل شويه شويه حبه حبه، عمي بالصف الثاني ابتدائي ذاك اليوم وحده من المعلمات جايبت لها رئه مال مال طلي مال خروف كلها دم وتنفخ للطلاب، الصف الثاني انه هاي الرئه شو دعوه يعني وليش مخبوص؟ به ليش؟ شدها على كيفك، واحد يقول له هذه تعال اشرح لنا نظام التبخير، الصف الثالث تعال عند العلوم الاحياء ودوره الحياه وشلون يموت وشلون يحيي ومجلد هالكبرى كتاب والوان كيفكم شويه. يعني احنا ندعو هذه المواد اولا تقليل لمواد انا كمقترح اقترح اخواني وانا العبد الفقير. انه في صف الاول الابتدائي والطالب جايكم بعد الحيمي كل شيء ما يفتهم، هسه احنا بغض المدارس التمهيدي اكو الروضة يعني نفرض انه الطالب ما دخل هاي. فانا اقول يعني ركز على ماده خصوصا في الصف الاول الابتدائي وركز له على ماده القراءه فقط. انت ليش تشتت فكره يا اخي؟ حاط له رياضه وحاط له رسم وحاط له علوم وحاط له اسلاميه، حتى الاسلاميه يرفعها عنه، ما عنده سن التكليف يا اخي. بعد سن التكليف وجاي يحفظ ما جاي يفهم. ركزنا على ماده ووزعها الماده على كراس على يعني خط ما يعرف يكتب الطالب ما يعرف خطوطهم تعبانه هو اهم شيء غير العصر يمه إيه ثانيه هسه الان التربيه منزل قرار انه من صف الاول لصف الرابع ماكو رسوم إيه زين شلون راح هذا راح ينجح كلك زين شلون وبعدين من يستلم صف الخامس حج هذا راح يسلمه شلون يصير إيه ما يعرف الطالب ما جاي يعرف إيه طبعا القاعده العلميه جاي تنهار فيا اخواني احنا نقول الطالب لو تركز بس على ماده القراءه فقط يعرف الحروف يعرف الكلمه يعرف الرسم يعرف الحرف المشدد يعرف الهمزه يروح في الصف الثاني شويه متهيئ عارف يقرا وحتى لا يتشدد فكره الان يعني ثانيا ما ادري يعني اكو عندنا خلل بالمنظومه التربيه يا اخواني يجوز ساعات الدوام قليله يعني من 8 للساعه 12 يعني ما هسا مع هسا المعلمين هم يزعلون يقول لك من الله جابك علينا يا عمي هي غير هم دائره حكوميه هم اسوات حاله حاله بدوائر الحكومه خلي الساعه الناس تطلع الساعه بثنتين ونص عمي بثنتين خلي يجيب الطالب ما ملاكين خلي المعلم يتابعه هو بالمدرسه يا اخي هسا اني فاقد ابوي وامي يعني من يعلمني يقول لك روح تعلم بالبيت انا ما عندي احد يا غير باشراف المعلم ما تراهم اخواني يعني ما يصير يا وزاره التربيه يا مدارسنا مو كل الحمل على الاهل يعني انت ابنك مسجل بالمدرسة هو ماخذ عند المدرس الخصوصي كلها معتمد على المدرس الخصوصي ما معتمد على المدرسة يعني هذا انهيار بالتربية هذا انهيار بالقيم التربوية لنا معالجة يعني انت جاتنا كرونة وبعدين انت لا حاذف من المادة او مسويها شله واعبر وبعدين هاي تسعين بالمائة عم يلحقوننا يعني احنا ننهار نحن في المراحل الاخيرة لابد ان وضع حلول اول ما تجيب احنا مع احتراماتي عمي انا مو تجيب انت المدير العام الاداري الله يرضى عنك عم المدير عام قاعد على التبريد ومرتاح وبالعافيه عليه ووجهه حلو ولابس حلو وجيب لي للمعلم ابو الابتدائي القلب مزروق القلب محروق هذا هذا يقدر, يقدر يقدم لك مع اعتراماتي لكل مدير، جيب لي هذا اليومية يوميه يوميه ثوبه، اليوميه يريد ينتحر، اليوميه حتى قام يكره روحه، هذا ليه هذا ليه هذا اللي يطيك، هذا اللي يطيك، هذا عبد المعاناه، هذا اللي يطيك العصر حتى تعالج. ثانيا اخواني هسه هذا المعلم اللي انجلط وصارت بسكر وصارت بقارون وانتهى وزعوا له قطعه عرض يا شيكي، لا لي ليش؟ هي نهاية الخدمة ليش؟ قطعة عرض بمح... يعني باخلينها على الناس ليش هذا المعلم ليش ذا يخلص خدمة ما عنده قطعة عرض بهذا البلد؟ ليش؟ مو الصحراء وكم عمي انتم بيكم نايمين؟ والله انا احبكم احبكم عمي انا ناصح انا ما اريد انتقدكم بس غير انا واحد من عندكم انا غير بهي المنظومة انا غيرها معايش وياكم نحن نعيش سواسية انتم مو شاطين جزء تريدون تقدمون الخير بس سمعوا من الناس اسمعوا الناس كيف المعلم يقدم